Kaixo denoi eta ongietorri gomendioak bi minututa nataleko, bideo berri honetara. Bueno, ba, zein da gaurko gomendioa? Gaur adituri buruz, itzegi nahi dizuet, elu jarren izketa ezagutzailea. Eta zer demontre da hori galdetuko dezute? Ba, bideoak eta audioak automatikoki transkribatu eta azpititulatzeko plataforma bat. Zehaztasun gehiagorekin ezagutu nahi balin badezue, hemen utziko dezuet beraiek publikatu zuten azalpen bideo bat, ba informazio guztiarekin. Oso-oso errexea erabiltzeko, egia da ez dula den-dena perfecto transkribatzen eta egiten aidan pertsonaren arabera ere ba aldatzen da zehaztasun maila. Imaginatuko zuen bezala, ez da iguala azkar-azkar eta euskalki batian itzaik jenduen pertsona baten transkripzioa, edo poliki-poliki eta guztia ondoa auskatuz, euskara batuan hitz egiten duen pertsona batena. Halare, perfektu ez bada ere askoz ere errexiagoa da, jadanik eginda dagoen zerbait zuzentzea eta aldatzea, dena zerotik egitea baino noizbait transkripzioren bat egitea tokatu baldimazai zue jakingo dezuea. Nik aspalditik neukan ere bideoei azpitituluak jartzeko gogoa, orain dela pare bat urte eginun bideo bat hori kontatuz eta bai hasi nintzen bideo batzuk azpititulatzen baino nik nahi baino askoz ere gutxiago ze uf, hori dena zerotik egitea lan handia da. Eta hoain dala, aste batzuk, aditu erabiltzen hasi nitzan, ba publikatzen nituen bideo berriak ja azpitituluekin publikatzeko, eta lendik dauzkaten batzuk, ba pixkanaka azpititulatzeko. Eta aldea sekulakoa da, askoz ere harinagoa da ola egitea. Eta hau egiten nahi naiz, adituren elu babesarekin, nere azpitituluen babesle ofizialak bihurtu dira nola baita esateko. Elkar lan bat egiten nahi naiz, kolaborazio bat, youtuber profesionalak egiten duten bezala. Aditu ordaindu behardan zerbitzu bat da. 5 minutuko transkripzio bat egiteko proba bat dauka, baina hortik aurrerakoa ordaindu daindu behar da. Noizean bain zerbait konkretua transkribatzeko edo azpititulatzeko ez da bat ere garestia, Baino nik egin nahi detena egiteko, ba, publikatzen ditudan bideo guztiak azpititulatzeko eta jadanik publikatuta dauzkaten larogeita piko ere azpitituloak jartzeko, ba, bueno, nire presupuestotik ateratzen zan pixkat. Zeni, ni naiz, ez naiz enpresa bat edo ez naiz alako beste ezer. Hau egiten dut, gustatzen zaitelako lako, nire denbora invertitzen detontan, baina hortaz aparte, zin dut asko zere gehiago invertitu. Eta ematen dunez, ba, elu jarri ere gustatzen zaio egiten duten hau eta azpitituluekin laguntzea erabaki dute, eta ni ba, oso pozik, noski, eta horregatikan ba, kontatu nahi nizuen. A, eta bukatzeko eskerrak eman nahi dizkiot Euskara Satorrari. Euskara Satorrak ez baldin badez zute ezagutzen euskara ikasteko bideoak egiten ditu Youtuben eta podcast bat ere badauka. Eta Elkarla guzzionen aukera Twitterreko bere txio baten bidez hasi izan eta horregatik, ba, bueno, eskerrik asko. Eta kitxo hauxe da gaurko gomendioa, Badakit seguruna bi minutu baino pixka bat luzeixogoak geratuko zitzai dela, baino berdin dio ze ondo kontatu nahi uen dena ze benetan iruditzen zait aditupuntueuz, transkriptzioak eta azpitituluak egiteko sekulako tresna dala, eta ni, beste bain ere, oso pozik nao elkarra dardonekin. Eta hausia da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta horren arte. Aio!